Hej och välkomna till denna extrainsatta in sändning med anledning av de stora varsel som sker just nu. Ja, Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden väldigt tungt och många företag måste tyvärr varsla eller permittera sina anställda. Idag har jag med mig Annika Sundén, analyschef. Och Mats Rubertsson, kvalificerad handläggare här på Arbetsförmedlingen. Ni är varmt välkomna hit. Tack så mycket. Jag tänkte att vi kanske skulle börja med att reda ut vad varsel faktiskt innebär. Annika, vad innebär det att bli varslad idag? Ett varsel handlar ju om att det är ett företag som, som säger till sina anställda att, att vi förväntar oss att vi inte kommer kunna ha arbetsuppgifter till dig framåt så att du kan bli uppsagt. Så det är en notifiering om att det är, kan komma att hända. Och det här beror ju på att, att i, till följd av coronaviruset så, så lever vi våra liv på ett annat sätt. Vi går inte på restaurang, vi reser inte, vi handlar mindre. Och då är det ju många företag som inte längre med kaféer stänger, flygbolag flyger inte längre eh, det är mindre folk i affärerna och då finns det inte arbetsuppgifter längre. Mm. Och att Permittering är ett ganska nytt begrepp för många. Hur skulle du förklara vad det betyder? Permittering är en möjlighet för arbetsgivare att låta medarbetarna, istället för att säga upp dem, att låta dem gå ner i arbetstid. Och det är av samma anledning till följd av att det, inte fin att det finns färre arbetsuppgifter att utföra egentligen. Så att det är en möjlighet att gå ner i arbetstid. Mm. Och det som, det som är med permitteringar just nu, det här, det här är ju en kris som vi vet kommer ta slut. Det är ett virus, det här viruset kommer försvinna. Eh, och då vill ju företagen, det som är viktigt är att företagen finns kvar när, när det här ha, har blåst över eller när viruset inte längre finns. Eh, och därför kan det vara bra för ett företag att permittera för att ha kvar sina anställda för att kunna dra igång sen när hjulen börjar rulla igen. Mm. Mm. Permittering är något som har funnits, alltid funnits, så det är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagareorganisationer. Och, och nu finns ju också möjligheten till korttidsarbete som hanteras av Tillväxtverket som gör det fördelaktigare eller för arbetsgivare att använda sig av instrumentet permittering. Mm. Ja, det, är en, det är en skillnad på varsel och permittering. Eh, hur ser läget ut just nu? Annika, har vi någon statistik? Hur många är det som är varslade? Normalt sett, om vi bara ska ha en jämförelse, en normal månad, om vi tar mars för ett år sedan, då hade vi ungefär 3 000 personer som blev varslade om, om uppsägning. Under de här senaste veckorna, under de senaste två veckorna, så har vi 18 400 personer som har blivit varslade om uppsägning. Och bara under förra veckan så var det 14 000 nästan. Så det är väldigt stora tal. Så det är väldigt många människor som berörs av det här. Mm. Om vi ser tillbaka till tidigare kriser. Jag tänker framförallt på 2008 när den stora ekonomiska krisen kom senast. Hur många som, har varit, som är varslade blir i slutändan uppsagda? Det är ju viktigt att komma ihåg att att bli varslad betyder ju inte att man har förlorat jobbet. Det betyder att man kan förlora jobbet. Om vi tittar på finanskrisen 2008 så av de som blev varslade då så var det sex av tio som sen blev uppsagda från sitt jobb. Men det här var människor som hittade nya jobb ganska snabbt så i slutändan så var det ungefär tre av tio som blev arbetslösa. Mm. Så det är inte så att man direkt går in i långtidsarbetslöshet bara för att man har varit varslad och blivit uppsagd eller inte blivit uppsagd? Vi har ju fram till coronaviruset kom haft en väldigt bra arbetsmarknad och det har funnits gott om arbeten om man har åtminstone en gymnasieutbildning och de här personerna som nu kan bli av med sina jobb är ju personer som har haft erfarenhet, de har jobbat, så att de, de står ganska nära. De har ganska goda möjligheter att när ekonomin sen börjar komma igång igen- när företag börjar, när vi börjar leva på, på, på vårt, vårt vanliga sätt- eller när vi börjar gå ut igen och äta på restaurang och, och handla och resa- så kommer de här personerna kunna få nya jobb. Mm. och Vilka branscher och sektorer ser vi flest varsel i? Vi har gått in lite på det tidigare. Vård är en av dem till exempel. Nej, vår, vår, förlåt, vår, vår, vår, vår. Nej, det är inte vårt. Hotell och restaurang. Hotell och restaurang. Mm. Hotell och res Ungefär hälften av varslen ligger i hotell och restaurang. Mm. och Det är där de har kommit först. Men vi ser det också i bemannings bemanningsföretag, reseföretag, i transportsektorn och i handeln. Om vi tar vård och omsorg, som du nämnde, mm. så är det ju en sektor där det är väldigt stor efterfrågan. Och det behövs ju mycket människor i sjuk- och hälsovården och omsorgen just nu. Och vi har sett att det kommer in fler så för de för dem jobben. Mm. Så en sak att tänka på nu är att om det finns något man skulle vilja göra i framtid som man nu kan utbilda sig till. Det finns ett stort behov i vård och omsorg. Det kanske är dags att börja tänka på en utbildning inom det. Mm. Ja, men jättebra poäng där. Eh, Mats, permittering, vi får gå tillbaka till det. Ja. Eh, har vi några siffror på, på hur det ser ut med permittering? Permitteringarna har eh, fem, 650, 650 stycken. Ja, det, är, det är inte särskilt många ännu, men vi förväntar oss många fler. Mm, mm. Eh, och det är ju Tillväxtverket som sagt som kommer att registrera de här. De kommer att göras från 7, 7 april. Mm. Och är det några specifika sektorer där vi tror att permitteringarna kan öka. Man kan tänka sig att permitteringar är ett instrument, någonting som kanske tilltalar industri eller där kunskapsintensiva företag i större utsträckning. Mm. Och där, där är det fördelaktigare att låta personer att få tillbaka personer. Vill man få, Mm. Där man fått tillbaka personer och arbete ja, fort med kompetensen. Så att ja. Säga. ja, men det är viktigt det här att det här är ju som sagt en, en hälsokris där det här viruset så småningom kommer att försvinna. Mm. Vi vet inte exakt när det är. Men då är det viktigt och det är viktigt för alla att de här företagen finns kvar. Mm. Och och då, I i, i anledningen att permitteringar kanske inte har vanligt tidigare är att företagen själva har fått stå för kostnaden. Mm. Nu har regeringen gått in med, med kraftfulla insatser. Där man då hjälper till och betalar de anställdas löner mm. för att de ska kunna vara kvar, för att företagen ska kunna leva vidare. Mm. Så det handlar ju väldigt mycket om att, att hålla ekonomin, eller hella, hålla de här företagen uppe, ja. så att, att de finns kvar och att vi kan sätta igång sen igen när det här ja. viruset är borta. Så traditionellt sett så har, vi, så har vi inte sett så mycket permitteringar, men det har börjat öka nu, vilket visar på att det är en extraordinär situation vi, vi står inför. Ja. ja, det ska man kunna säga. Och till sist, om man nu står inför att bli varslad, har ni några tips på vad man kan ta med sig redan nu och börja tänka på? Men En sak är ju att tänka på. Många som också förlorar jobbet och inte bara blir varslade är ju timanställda och som har haft viss, viss tidsanställda. Många av de här branscherna är ingångsbranscher det är många, många unga människor, många som är precis i början av sina arbetsliv. Det här kan vara tid att fundera på. Jag kanske måste utbilda men jag kanske ska ta tillvara den här tiden och hitta en utbildning. Men också fundera på vad man kan göra nu på kort sikt. Jag såg till exempel att Sofia-hemmet börjar en väldigt kort utbildning på tre dagar för att man skulle lära sig grunderna för att kunna hjälpa till i sjuk- och hälsovårdning, till exempel i köket. Mm. Så att liksom tänka omställning. Sen finns det ju många tjänster på Arbetsförmedlingens hemsida, våra digitala tjänster, där man kan få tips om hur man ska tänka. Mm. Mm. Ja, man kan skapa en profil. Då... Man kan skapa en profil och, och liksom göra sig redo. Mm. Och då blir man ju också synlig för arbetsgivare och, och får en snabbare kontakt med, med där man söker kompetens till mm. exempel. Mm. Och sen... Men det är första man blir arbetslös och man sedan ska skriva in sig. så Det ska man inte göra nu när man är varslad, Men Nej. man ska ta gärna del av våra, våra digitala tjänster och andra webbinarier för att få tips om hur arbetsmarknaden fungerar mm. och vad man kan, kan tänka på. Mm. Och sen är det ju viktigt att man, att man skriver in sig digitalt. Absolut. Det underlättar ju väldigt mycket. Mm. Mm. Det får vi, får vi mm. säga. Det var all tid vi hade för idag. Jag får tacka er för att ni kom hit. Och jag tackar er som har suttit och tittat. Hej då!